Surprize de proporii, de ea achitat prejudiciul, fosta soie a lui Dragnea nu recunoaște vinovia. Avocatul Ton Neacu, care o reprezint pe Bombonica Prudana, a declarat la plecarea de la Câștige fosta soie a lui Liviu Dragnea a achitat doar 33.000 de lei. Partea sa din întreg prejudiciul reinut în caz. El a arătat ce bombonica Prudana, chiar dacă a achitat prejudiciul, nu recunoate vinovia, informează iar Bombonica Prodana, fost asocierea presei dintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecătorilor de la înalta curte de casacie Ierăi justiție încetarea procesului împotriva sa în dosarul Gasc Teleorman, susținând ce a achitat prejudiciul în acest dosar. Bombonica Prodana nu a fost prezent la proces, solicitarea fiind făcută prin avocatul său. Acesta a mai anuncat ce bombonica Prodana nu dorește, subliniere, PSD a dea declarații în fața instanței. În In schimb, Liviu Dragnea este în sala de judecat, urmând ca el să fie audiat la acest termen al procesului în calitate de inculpat.